Nå skal jeg vise deg funksjonen Select Answers i Mentimeter. Jag går bort og velger Select Answers. Og kort fortalt folkens, dette her det er bare et alternativt ka til Kahoot som du sikkert kjenner ganske allerede. Det er en quiz der vi stiller spørsmål, og så må brukerne svare haka av det riktige, eller de, de riktige spørsmålene i quizen. Jeg går in skriver en spørsmålet ditt, hvilken av disse regnes som SRS, og så må jeg gå inn og skrive alternativ. Hvis du trenger flere alternativer så trykker du bare på Add, og der kan jeg skrive in ett fjerde alternativ. Så må jeg gå in og så må jeg markere vad som er de riktige svarene. Og her går det an å flere riktige svar. Og i mitt tilfelle så er det Kahoot og Mentimeter som jeg merker som de riktige svarene. Så kan jeg gå in her, og så kan jeg legge til hvor lang tid brukeren i minnet får i forhold til å svare på spørsmålet. Husk på hvis du bruker dette her i online så er det ofte delay i overføringen så då trenger man mer tid enn hvis alle sitter i klasserommet. Tänk også på at det kan finnes personer med lærevansker der ute som bruker lengre tid på å lese spørsmålene enn andre. Så jeg vil kanske gå opp og gå opp i hvert fall til 20 sekunder her før jeg går videre. Her har du muligheten til å på musik, hvis du ønsker det og så har du mulighet til å vise hvem som vant etterpå. Hvis du vill ta vekk konkurranse elementet så har du muligheten til å ta vekk Leaderboard her etter, slik at ikke det vises for kursdeltagerne. Nå setter jeg i gang min presentasjon og trykker på present oppe til høyre. Da har jeg kursdeltagerne oppmerksomhet og da trycker jag på Enter for å gi de spørsmålet. Klokka teller ned, og der går spørsmålet ut til deltakerne. Klokka går nedover. Vi ser en klokke som teller ned nederst på skjermen. Jeg ser nå at tre deltakerne ned til høyre har svart på spørsmålet vårt. statistiken kommer opp når tiden er over, og der er tiden over, og her har vi de tre svarene som kom inn i denne gjennomføringen, og vi ser at to av de er riktig, og et av de er feil, og de riktige markeres med grønn hake, og de feil vises med rød hake. Husk på at det er viktig å gå igjennom de feil alternativene. For eksempel her så er det en som har svart Padlet, og da må jeg si att Padlet, nei det er faktisk en brainstorming programvare, og du får ikke tilbakemeldinger slik som du får i Mentimeter og Kahoot. For det er jo noen som har svart et feil svaret og trodde at det var riktig, og da er det viktig i forhold til deres læring at du forteller hvorfor dette alternativet er feil. Og hvis du tog med leaderboard så kan du nå klikke på neste slide og da vil du få opp rangeringa over vem som fick flest poeng. Og her er det jo sånn at jo raskere man svarte jo flere poeng fikk man. Og her ser vi at vi kårer Sonja som vinner.